AD go ماني اي كائن اكبر من كوني انسان فين <تصفيق> في احياء الغيرو عاشوا فرح و احزان فين <تصفيق> في احياء الغيرو الظلم والحرمان <تصفيق> اوقف على رجولو لين يبقى قاعد وانسان <تصفيق> عشان هذا السبب وهم مو غيرو غيرو وهم ده steps زي حسن هذا العيش الناس تركيزها عليّ لو يبغوا خوالي وما أبغى أروح أنا العليا الرزق بيد الراس أنا مدينني ما عليّ لأني يبغى أي شهلي في عيشة يتمنوها منهرو مافي ما في ماني في الحياة ما يسمعوها خوالي فصارت عين وقت تذكر وراي رسم تجديد وراي إيجار البيت وفي حياتي ما برتاح لما أشوف الدايمون شاين ان هون نيك هاي دي جو ماني أي كائن أكبر من كوني إنسان من نحياء القير وعشفاه وأحزان من نحياء القير وضاك الظلم والحرمان أوقف على رجوله اللي تجيب أقوة سان عشان هذا السبب القير و هون نمو قير و هون ده سبب قير و هون ده مو قير و عنده احلام بس تختلي الدوافع كل ما تزيدني صبر يخلقني هذا الواقع من مرسول وجيني المبلغ اللي يجيني بالغصب يكفيني فكيف حيوديني مكان اتمناه؟ ربي كاتب رزقي بس وربي يطلع قلبي عشان القاه برضو الحمد لله قدرت افتح عقلي الحياه واجيب الشيء اللي ابغاه لكل مقام مقال فالمقال صادر مني ما حضي وقتي في احد المخرج ينتظرني ركز وناظرني هرجي تختصرني ما انفجرت كذا بالود الظروف اللي تجبرني أشياء كثير في الخاطر وانحرمنا منها باستنى طفاره وهذا أكثر شيء ألمني نفس الوقت ألهمني نفس الوقت أجبرني هني مثل وأغني بس لأني بخرج من الوضع المحرق وجرجين صرت المخرج فتغيرت نظرتي بعد الجوع اللي شفته والاخراج اللي اغرشته صرت اشوف كل الدنيا باحتراف من رقم فني والمشاكل قوت قلبي زي مضروفي وعات عقلي قمنا نحسن شكل العيشه لانها تملك مظهر اقلي فوق ما تتصور لانك جالس سيأس حالك جالس يتدهور يا انك تتطور او تموت بنفس مكانك والحياه عليك تتغلب دنيا ما في الا تصعب وما الدراهم تجينا ببطء سلحفا وتروح بسرعه ارنب حلمك تاخذ لك بيت حلمه فربه لي في الكوكب وشفنا من العيش الصعب غير حرمان وانكسار ولد انفجار والقلب صار حجار صار ما في الا هصل لاجل اضمن نفسي تبغى تشوفيني ضعيف يا دنيا زيدي صبر لان اليوم اللي انقبر مستحيل تشوفي ضعفي وما دام الفقير يقتل ما ابغى اكون من الضحايا من البداية كانت غاية اني يعني وضع الطفرة عشان اعيش واكل الناس اللي ورايا واللي نفس صبره يدعي ربه في الايام الحلوه جاية